من مكتب مستشار الرياضيات الى طلبه الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نموذج استرشادي للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2022 2023 اعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم جمال ابو زيد معلم اول الرياضيات النهاردة هنحل مع بعض نموذج استرشادي من وزارة التربية والتعليم مكتب مستشار رياضيات المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة قيمة الرقم 4 في العدد 3 صحيح و 514 جزء من 1000 يعني عايز قيمة الرقم 4 هنا أستاذ قيمة عددية وليس قيمة مكانية طيب الاربعة هنا في خانة كام بص كده معي أدل العلامة العشرية خمسة من عشرة واحد من مئة من ألف. طيب فين الأربعة من ألف هنا اللي هي الاختيار رقم دال يبقى عندي الاختيار رقم ايه دال رقم اثنين قيمة المتغير اكس في المعادلة اكس زائد ثلاثة ونص يديني ثمانية طيب ثلاثة ونص زائد كام يديني ثمانية طبعا ثلاثة ونص زائد أربعة ونص فبالتالي الإجابة أربعة ونص لو معرفتش يا أستاذ أطرح ثمانية ناقص ثلاثة ونص أو نحطهم تحت بعض كده ادي ثمانية هنا صفر ناقص خمسة مائة نستلف واحد من الثمانية تبقي عشرة الصفر ده يبقى عشرة عشرة ناقص خمسة خمسة والثمانية بيجت سبعة سبعة ناقص ثلاثة أربعة يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج رقم ثلاثة جميع الأعداد الآتية أولية ما عدا الاثنين عدد أولي طبعا الخمسة عدد أولي والسبعة عدد أولي طبعا التسعة ليها أكثر من عامل أكثر من عاملين فبالتالي هي العدد الوحيد اللي مش اولي في مجموعة العدد يعتبر العدد 4 رقم 4 يعتبر العدد نقط هو العامل المشترك لكل الاعداد طبعا الواحد هو عامل مشترك لكل الاعداد رقم 5 18 18 صحيح هو 58 جزء من 100 عايز يقربها لأقرب عدد صحيح هنا العلامة العشرية لو بسيط معي هنا ادي العلامة العشرية هنا العدد الصحيح اللي هو 8 أو تمنتاشر الخمسة تدي بتمنتاشر تبقى كام؟ تبقى تسعتاشر فبالتالي الإجابة بتاعتنا رقم كام؟ رقم ب آه نمرة ستة نقط يساوي عشرين زائد سبعة من مية زائد 8 من ألف. طبعا أنا لو كتبت هو العدد مكتوب بالصيغة الممتدة أنا هكتبه بالصيغة القياسية. هنا الجزء من عشرة مفوش حاجة الجزء آه من مية فيه سبعة. جزء من الف في 8 يبقى العدد الصحيح عشرين و وسبعين جزء من الف لاختيار رقم الف رقم سبعة آه خمسة من عشرة أو 3 أجزاء من عشرة في أو تضرب واحد على عشرة أو ضرب واحد بتكسم آه على مية كأنك بتكسب على عشرة أو على مية أو على 100. يعني كأنك بتضرب في واحد من عشرة أو واحد من 100 أو واحد من ألف وبالتالي العلامة إيه تتجه ناحية اليسار خطوة ولا خطوتين؟ لو عشرة هتبقى خطوة واحدة لو مية هتبقى خطوتين لو مقسومة على عشرة يعني هنا فبالتالي العلامة هتتحرك من هنا تيجي هنا ايه بين الخمسة والثمانية فبالتالي الناتج رقم به دي المجموعة الأولى المجموعة الثانية بيقول لي ايه؟ من ألف زائد تلاتة وسبعين جزء من مئة خمس أجزاء من ألف ادي اكتبها يا أستاذ ادي خمس أجزاء من ألف هنا زائد تلاتة وسبعين جزء من مية نكتب التلاتة وسبعين جزء من مية اجمع يا طبعا انا لازم اوزن عملية المسألة اعملها عملية توازن هنا الخمسة مع الصفر يديني خمسة والصفر مع يديني. التلاتة يديني و والصفر مع السبعة يديني كام؟ يديني تلتمية جزء من ألف. العدد الذي عوامله الأولية 2 و 2 و طبعاً أنا هضربهم في بعض هنا 2 في 2 باربعة في 3 ب 12 2 في 2 في 3 يديني 12 يبقى العدد هو مين؟ العدد هو 12 رقم ثلاثة ألف جرام تساوي نقط كيلو جرام في التحويل بين الوحدات من الأصغر للأكبر يعني وحده صغيرة لوحده كبيرة طبعا عارفين الكيلو جرام فيه ألف جرام فبالتالي أنا لما عوز أحول من جرام إلى كيلو جرام حكسم على ألف أو هضرب في واحد من ألف فبالتالي العلامة هتتحول ثلاث خطوات ناحية اليسار يبدأ ألف جرام يعني واحد كيلو جرام رقم اربعة العامل المشترك الاكبر للعددين 8 و 12. طبعا هنا لما بجيب العامل المشترك انا خلي بالك انا بكتب التمانية هنا واحللها 8 عبارة عن 2 في 2 في اتنين اهو نشوف كده مع بعض 12 عبارة عن ستة في 2 او 2 في ستة في الستة عبارة عن 2 في ثلاثة هنا اللي مشترك معايا مين يا استاذ هاخد اللي مشترك معايا بس خلي بالك انا اللي مشترك معايا بس انا أخذ مين هاخد الاتنين اهو هاخد الاتنين اهو يبقى هنا طلعت 2 في 2 في اتنين يساوي 4 يبقى العامل المشترك الاكبر بين العددين الأربعه 4 التمانية 12 هو مين هو الاربعه آه السؤال اللي بعده ناتج ضرب اثنين آه واثنين من عشرة في ثلاثتاشر وخمسة من عشرة في الحالة دي يا أستاذ أنا أعمل آه آه طريقة اللي تريحني سواء بنموذج مساحة المستطيل أو, أو نموذج الجسم المعياري ضرب بالطريقة المعيالية نضرب الاثنين واثنين من عشرة في ثلاثتاشر آه وخمسة من عشرة أنا في حالة الضرب بعمل إيه؟ ما بخدش بالي من العلامات غير في الناتج إثنين في خمسة بعشرة صفر ومعايا الواحد إثنين في ثلاثة بستة معايا واحد يبقوا سبعة إثنين في واحد بإثنين نروح للاثنين التانية نحط صفر في الأحاد إثنين في خمسة صفر ومعايا الواحد إثنين في ثلاثة بستة ومعايا واحد سبعة وإثنين في واحد بإثنين إجمع بعد كده النواتج اللي طلعت معاك صفر 0 7 وصفر 7 7 9 والاتنين مش مع حد ايه تنزل هنا العلامة بعد رقم وهنا بعد رقم يبقى الناتج بعد ايه بعد رقم يبقى عندي هنا أنا تسعة وعشرين وسبعين جزء من مئة رقم ستة ناتج جمع تمانية صحيح وخمسة وستين جزء من ألف زائد ثلاثة صحيح ومية سبعة وعشرين جزء من ألف طبعا هنا لازم أعمل عملية تساوي أو توازن بين القيم صفر زائد سبعة سبعة خمسة واثنين سبعة وستة واحد سبعة العلامة العشرية تنزل هذه العلامة العشرية تمانية زائد ثلاثة كامل حداشر يبقى الناتج الصحيح حداشر صحيح وسبعمية سبعة وسبعين جزء من الف. خارج قسمة 6 صحيح وستة جزء من مية على ستة. هنا استاذ انا بقسم عادية خالص سواء جسمة بنموذج مساحة المستطيل او الجسمة المطولة. والناتج هيطلع معايا هنا لو قسمت انا ستة على ستة فيها الواحد. و على 6 فيها العشرة طبعا العشرات وستة على 6 فيها الواحد فبالتالي هنا استاذ ستة على 6 فيها الواحد وستة على ستة فيها الواحد وستة على ستة فيها الواحد والعلامة بعد كام رقم العلامة بعد ايه؟ رقمين يبقى هنا العلامة بعد رقمين يبقى الناتج واحد صحيح وكام؟ واحداشر جزء من مية كتابة العدد 9 على الف زائد خمسة على مية زائد من عشرة زائد 3 على الصورة القياسية 3 صحيح يبقى انا عندي 3 صحيح وكم من عشرة من عشرة وكم من مية خمسة من مية وكم من الف تسعة من الف يبقى العدد بالصيغة القياسية تلاتة صحيح و تلاتة صحيح و اه... 55 مجموعه الثالثه اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه 8 85 في 4 زائد 85 في 2 هنا استخدم خاصيه التوزيع ال 85 ضربها في كم ضربها اضربها في 4 مره وفي ال 2 مره يبقى ضربها في كم يبقى اضربها في 6 يعني 85 ضربها في ال 4 مره وضربها في ال 2 يعني انا لو جمعت ال 2 وال 4 يعني 6 6 في خمسة وتمانين كام هنا الناتج كام؟ الناتج ستة اللي هي رقم د خمسة وسبعة واربعين جزء من الف خمسة صحيح يعني وسبعة واربعين جزء من الف انا اكتبها كده صحيح سبعة جزء من الف يعني الجزء من عشرة حاجة و جزء من الف تصبح معايا الاختيار رقم ج من مضاعفات العدد ستة ستة اتناشر تمنتاشر اربعة وعشرين إجباد جت في الطريق العوامل الأولية للعدد اتناشر 12، الاتناشر 12 كان في كام ؟ 2 في ستة يعني اتنين في اتنين في تلاتة 2 في 2 في 3 اللي هو الاختيار رقم أ هنا 2 في 2 في 3 357 على ألف يعني 357 من ألف رقم ستة قيمه المتغير اكس في المعادله طبعا احنا قلنا مفتاح السر في حل المعادلات دي اعرف مين هو الكبير لو عرفت مين هو الكبير هعرف احل المعادله او اجيب قيمه المتغير في المعادله عدد طرحت منه 2.5 تبقى كام 4 انا لو عملتها بالمثلث كده اهو بص كده في المثلث بتاعنا اهو مين الكبير يا استاذ عدد طرحت منه 2.5 تبقى كام 4 يبقى بالتالي هنا الكبير هو X يبقى أنا عايز 2.5 اه و ونص وأربعة أجمعهم مع بعض يديني كام؟ يديني ستة ونص، يبقى الناتج بتاعنا رقم به رقم سبعة العدد غير الأولي من الأعداد الآتية هو نقط، العدد اللي هو غير أولي طبعا السبعة عدد أولي والتلتاشر أولي والخمسة أولي والخمستاشر عدد غير أولي، لأن الخمستاشر ليها أكثر من المجموعة الرابعة أجب عما عم يأتي. اشترى أحمد 9 أقلام من نفس النوع سعر القلم الواحد 4.5 يعني هو اشترى كم قلم يا أستاذ اشترى 9 أقلام كلهم من نفس النوع والقلم الواحد بـ 4.5 يعني عايز يدفع كم أحمد للتاجر هنا في الحالة دي أنا بضرب عدد الأقلام اللي أنا اشتريتها أو اللي اشتراها أحمد في 4.5 وهو يا أستاذ نضرب 9 في 5 في 45 تسعة خمسة خمسة خمسة ومعايا الاربعة تسعة في بستة وتلاتين ومعايا اربعة يعني اربعين. خلي بالك هنا في علامة يعني ادي العلامة بعد رقم واحد يبقى هنا العلامة بعد رقم واحد يبقى الناتج آه المبلغ الكلي المبلغ الكلي بتاعنا المبلغ الكلي كام؟ المبلغ الكلي هنا يا استاذ هيساوي 40 وخمسة من جنيها. نمرة اثنين اوجد م م أ للعددين ستة وعشرة في الحالة دي انا يا استاذ عايز المضاعف المشترك الاصغر للعددين الستة والعشرة اه بنمسك الستة وبنمسك العشرة اهو الستة والعشرة نحلل بقى يا استاذ يلا كده نشوف اهو الستة عبارة عن اتنين في تلاتة طيب والعشرة عبارة عن ايه؟ العشرة عبارة عن اثنين في كام؟ في خمسة إحنا هنا يا أستاذ في المضاعف مش بناخد المشترك بس إحنا بناخد اللي مشترك واللي مش مشترك يعني الحاجات اللي موجودة كلها بس المكرر بناخد منه واحدة بس في الحالة دي أنا العامل المشترك أو المضاعف المشترك اللي هو اتنين هنا آه والتلاتة هاخد منها واحدة والخمسة هاخد منها واحدة اضرب في بعض اتنين في تلاتة في ستة ستة في خمسة بتلاتين يبقى م م أ هنا كام م م أو المضاعف المشترك الأصغر للعددين هو 30 لو عايز اجيب مضاعفات ثانية ازود كل مرة تلاتين وهكذا تلاتين ستين تسعين وهكذا. لو هو يعني لو قال لي اوجد اكتر من مضاعف للعددين ستة اصرار رقم 3 حلل العدد 80 صحيح وسبعة بالصيغة الممتدة. هنا في الحالة دي استاذ انا بعمل نكتب إيه؟ هنا أه سبعة من الف زائد أه أه الجزء من مية ما حاجة يعني. أحنا نكتب خمسة من عشرة أو ممكن نكتب خمسين جزء من مية عادي زائد آآآ أه أه جزء العدد الصحيح أو الآحاد مفهوش حاجة أه نكتب بعد كده إيه التمانين، آخر حاجة معانا رقم أربعة يريد معلم توزيع ميتين وتمانين جائزة على سبع فصول بالتساوي فكم عدد الجوائز لكل فصل؟ في الحالة دي يا أستاذ أنا بكسم ميتين وتمانين. 288 نقسمها على السبعة. 28 على السبعة فيها الاربعة. 4 7 ب ب28. والصفر اللي هنا دا يطلع فوق يبقى الناتج كام؟ يبقى الناتج هنا 40 والمسألة صفقت. يبقى هنا ايه؟ عدد الجوايز لكل فصل. عدد الجوايز لكل فصل كام؟ انا قسمت 280 على 7 ادتني كام ادتني 40 جائزة 40 إيه؟ جائزة 40 زائد نكون خلصنا النماذج الاستشاريه ل وزاره التربيه التعليم المصريه مكتب مستشار الرياضيات كان معكم مستر جمال أبو زيد معلم أول الرياضيات وحضرتك إستفدت من الفيديو كولي أمر أو كطالب يا ريت تدعمنا بلايك عشان المحتوي يوصل لكل الناس لأن المكتب الوحيد اللي بينجحنا وبينجح محتوانا زي ما إحنا بنتعب عشان خاطرك يا ريت إنت إنت مش هتتعب في حاجة يعني تضغط لايك بس أنا مش عايزك تعمل أي حاجة غير إنك إنت تضغط لايك تمنياتي لكم بدوام التفوق والتميز والإبداع. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته